وتش مصيل الذل تعب بالزمان الزمان وتش ذليل <تصفيق> السعو تعب <تصفيق> هاي دنيانا فلا لها مصية ياي طيب لا تأمن ولو وشلت الاميه ما يوجعك قلبك علي تزل تشوف اش صار بيه ما يوجع قلبك علي تزل تشوف اش صار بيه مشتاق لك ما يوم مرتاح راحت علي أيام الأفراح مشتاق لك ما يوم مرتاح راحت علي أيام الأفراح يا يوم فايس تسأل علي <سؤال> يا يوم فايس تسأل علي شلون هذا اسم أحلى العريس أكرم الجناب زعلان لو مليت ملي احتيال عم بتظلي شيء مصطفى العطاء جنابه يدلل أهل أخوة العريس يدللون أهل عوام العريس أحلى شير العمو يدللون وأحلى جنابات وأحلى علاء <تصفى> <تصفى> <تصفى> اللّه فوق جنابات جوه صديق شديد سبحان من غير الأحوال خلي الدمعي من القهر سال سبحان من غير الأحوال خلي الدمعي من القهر سال هذه أسد العلم كبر. هاي مردود على وبعد على يبقى على يبقى بعد على يبقى على, على. على. ولصوا على شيء تشبغ غيابي مع طول راضي انت بعذابي يعني انت نا وتغيب للدو ارتاح قلبك وانا البالي البالو وجيت يا زي لو صح البالي وجيت يا زي هيا هيا هيا هيا جيتك وعلى سوي يسوي فضل يا الجيتك ديان طيب وادري ما تجيب السبقه ثاني انا من اشداق ما احمل الفرقه اصير النار حتى الماي يحرقك تذوب الروح أنا ورقه ورقه تذوب الروح حطيحا ورقه ورقه خيب ورد والتم ولا مقطوع تشني يسويها البخات وتروح مني ما حس يا شفتك في الخيانه تبيع بيه شفتك وخوف جالي عليك تي ندبب هديه ليش ما عندك ضمير اشقد وكع فيك لا غزر دلال ولا ملح، ليش ما عندك ضمير اشقد وكع فيك لا غزر دلال ولا ملح ابد ما كان على بالي منك تشفي يا ناري، ابد ما كان على بالي انك تشفي يا ناري كل بيا I'm no. موسيقى <تصفيق> أرسي لديها لطفل لولايا مدر تجون لو ما تجون يبقى بأمل قلب الحنون مدر تجون لو ما تجون يبقى بأمل قلب الحنون في مالا صوت القطار صاح الوداع وبقلب نار في مالا صوت الخطار صاح الوداع وبقلبي نار ما حد يبيع كلها توي وراح اموت من الحزن ما حد يبيع كلها توي وراح اموت دلد دلد دلد دلد من الحزن من صابر نار مشكورين على الف الف الف خير والف مبروك لعرسنا الغالي بالرفاه والبنين ان شاء الله وان شاء الله لاكم ما قصرنا مشكورين صفحون على الف خير